تو واٹس اپ گائیز امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹک ٹاک اور ہیریت سے ہوں گے میں ہوں زبردست گیمنگ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہماری یوٹیوب چینل تو گائیز آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے پاس او بی تھرٹی فور آ چکا ہے جو کہ ہم سب ان کے انتظار میں تھے لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے یہ کام نہیں کیا تو پلیز اس ٹائم پہ آپ لوگ کر سکتے ہو تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اپڈیٹ کے بعد کوئی مسئلہ نہیں آئے گا آپ لوگوں کے پاس تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے یہ کام ابھی سے کرنی ہے تاکہ کے بعد نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپڈیٹ تو آیا ہے لیکن اس میں کچھ ٹائم ہے تو ٹائم پورا کرنا چاہیے پہلے لوگوں نے یہ کام لازمی करनी है तो चलो वेड़े को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वास्ट تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے گیم کو اوپن کرنا ہے جب آپ لوگ گیم اوپن کرو گے تو آپ لوگوں کے پاس کچھ ایسے انٹرفیس آئے گا جو کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کچھ نیو چینجز ہوا ہے یہ کریکٹر میں یا کچھ اور میں جو آپ لوگ یہاں پر شو ہو رہا ہے لیکن یہ ویڈیو اس چینجز کے بارے میں نہیں ہے اور نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو نیچے اپڈیٹ کا اپشن ہے آپ لوگوں کے پاس تو آپ لوگ اپڈیٹ کرنا چاہتے ہو تو اپ ڈیٹ کر سکتے ہو ابھی پہلے سے اپڈیٹ کرو گے تو آپ لوگوں کے لیے اچھا ہوگا کیونکہ بعد میں ٹائم ختم ہو جائے تو پانچ بجے میں بات ہم لوگ اپڈیٹ کرو گے تو ٹائم لگے گا پھر کچھ مسئلے ہیں تو اس لیے اپڈیٹ کرو چلو اپنے گیم کو اپڈیٹ کر دیتے ہیں ہمارا گیم फिर से गेम को ओपन कर کو हैं کر دیتے ہیں گیم اوپن ہونے کے بعد آ کے اپڈیٹ ڈاؤن لوڈ ہونا والا ہے تو یہاں پر یہ ڈاؤن لوڈنگ پورا ہوا ہمارا تو اپڈیٹ سے پہلے آپ لوگوں نے یہ سب کام کرنے ہے ابھی بھی گیم ہمارا اوپن نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے پاس اپڈیٹ کا ٹائم پورا نہیں ہوئی پانچ بجے اپ ڈیٹ پورا ہو جائے لیکن اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل بیلیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک بہت آسانی پہنچ سکے تو آج کی ویڈیو بس اتنی سی تھی تب تک کے لیے خدا حافظ ٹیک کیئر بائے بائے